Udrea a recunoscut, cum au ajutat ogii sublinierei Vlad Cosma să obțin statutul de refugiat politic. A fost ziua dezvluirilor pentru Elena Udrea. După ce a dat-o lovituri zdravne, anuncând prin vocea avocatului ei ce este refugiat politic în Costa Rica i Deci, nu va putea fi extradat, fostul ministru a vorbit pendelete despre procesul obținerii acestui statut. <fie> În baza documentelor sublinierei probelor depuse am fost audiat sublinierei. Mi s-a acordat acest statut, a declarat Elena Udrea într-o intervenție la Antena 3. Întrebat însă ce documente sublinierei ce probe a prezentat instanțelor din Costa Rica, Udrea a merturisit ce s-a folosit de dezvluirile făcute de Sebastian Udic, Vlad Cosma sublinierei alții care au vorbit despre abuzurile din România. Da, i-am citat pe toți. Probele sunt cele despre situația generală, cele pe care le-am văzut cu toții, afirmații din interiorul sistemului, ale fost sublinierea tilor oficerii sau ale apropiaților sistemului, procese care s-au judecat la ordin, dar sublinierea cazul meu particular. Hmm. Nu am fost probe noi ci toate lucrurile care se întâmplă în România. Lucruri care i-au sub liniere Ocat, pentru cei ei au o perere foarte bună despre Europa, a precizat Udrea. Unul dintre cei care au putrenurat lumea justiciei din România cu dezbluiri bomba, a fost chiar fostul deputat Sebastian Vick. Omul de afaceri a prezentat în mai multe episoade documente cu privire la neregulile din cadrul DNA, dar sublinierea despre lecturile de prietenie pe care le avea cu sublinierea EFA Direcției Naționale Anticorupție, Dezvluiri sublinierei în privind abuzurile comise de procurorii DNA, în special cei din Unitatea de Elit de la Prahova, a venit sublinierei fostul deputat social-democrat Vlad Cosma.